مر الليل وأشرقت الشمس وخالد نائم بجوار الشجرة شاطئ البحيرة حتى انتفض حين سمع الصرخات وحين نظر بعيدا وجد امرأة تصرخ بأن ابنها يغرق في البحيرة فأسرع إلى الماء بملابسه يريد أن يصل إلى ذلك الفتى، والذي كان بعيدا بعد الشيء ولم يتخيل أن تكون البحيرة عميقة هكذا حتى اقترب منه فجذبه تجاهه وعاد به مرة أخرى إلى الشاطئ وقد فقد الفتى وعيه ولم يتوقف أمه عن الصراخ فأرقده على ظهره وبدأ يضغط بيده على صدره يريد أن ينعش قلبه ويضغط بعض الضغطات المتتالية ثم يضع فمه على فم الفتى ويملأ صدره بالهواء ثم يعود ليدغط بعض الضغطات مرة أخرى وشمع الناس من حوله. وبينهم أسيد التي أسرعت إلى الفتاة وطلبت من خالد أن يبتعد عنه لكنه لم ينظر إليها ولم يرفع نظره عن الفتاة وأكمل ضغطه على صدره وعطاه من أنفاسه حتى شهق الفتاة وشعر خالد بنباداته حين وضع أسباعي على رقبته فحمد الله ثم نظر إلى أمه قائلا الحمد لله هو بخير ونظرت إليه أم باكية واحتشدرت ابنها وشكلت له ثم سألت كم تريد مقابل هذا فأجابها انا لا اريد شيئا اي حد مكاني كان, كان حيعمل كذا خذي بالك منه بعد كده والناس ينظرون اليه بغرابة حتى سألته أسير كيف فعلت هذا ولماذا لم تتركني اساعدك فرفع خالد رأسه ونظر اليها المرة الاولى بعدما لم يفارق نظره الفتاة هنا كان ينقض وفجأة بأنها باما صاحبة الصوت الذي طلب منها ان يقوم وشعر بقلبه يخفق سريعا حين وجدها قريبة منه إلى هذا الحد لا تفصلهما سوى أقل من خطوة وحدث نفسه في سره إنها جميلة جمال لا حدود له ونظر إلى شعرها الأسود الطويل وعيناها الضيقتين ورموشهما السمراء الطويلة وتذكر ضحكتها حين كانت ترمي الورق وتضيق عيناها كلما ضحكت وتزداد جمالها جمالا ولا سيما من شفتيها الرقيقتين حتى نطق هامسا أسير فوجي أشير أخرى بأنه من تجاهل أو مباحين استضم حيثان عرضت به فسألت كيف فعلت هذا فضحك أول مرة أحس أني بتعملت حاجة جيدة. دي دورة إسعافك الأولية كنت أتعلمها في القاهرة ثم أسرع وأخرج وردتي من الملابسي المبتلة والتي قد التقطها في اليوم السابق ونظر إليها مبتسماً. دي وردتي إن أنا محتفظ بها فتجاهلت حديثه عن الوردة وسألت لماذا لهجتك غريبة؟ ثم أكملت وأين القاهرة؟ تلك وابتسمت ذي قصة غريبة جدا وأكيد مش هتعرفي القاهرة أنا مش من زيكولا ثم أراد أن يتحدث إليها بلهجتها فأكمل لست من زيكولا وقد دخلت إلى زيكولا أول أمس ولم أكن أعرف أن بابها سيغلق فسمعت الأسير كأنها تتذكر شيئا ما ثم نظرت إليه وقالت مثلي تماما قد في لهبة، مثلك. قد أسير نعم، مثلي. أنا أيضاً لم أكل من أهل زيكولا. ثم نظرت إلى حاجبي الذي لم يل الأم وجرحه. أنا آسفة. سألها. على ماذا؟ أجابت أرى أن استخدام حصان عربيتي بك قد أصاب حاجبي. نبتسم. أي حصان؟ حصاني بالأمس. تذكر خايل؟ لا لا. مش الحصان. أنا المفروض اعتذر لك، لأني مبارح بكونش في حالتي الطبيعية. بعد ما شركت الفقير اللي ربحت مو. بس أرجوكي كملي حكايتك وإزاي أنت مش من زيكولا انصرف الناس وحملت الأم ولدها وانصرفت وجلست أسهل بجوار خالد على شاطئ البحيرة وبدأت تتحدث كانت هناك قروب كثيرة منذ سنوات طويلة بين زيكولا وبلاد الأخرى بينهم بلادي بيجانا فكان الجيش زيكولا يخرج يوم زيكولا ولا يعود إلا يوم زيكولا الذي حتى جاء يوم منذ عشر عاما وتطاعت زيكولا أن تهلك بلدتي وأخذت كثير مننا عميدا لهم وقد كنت منهم كنت ابنت عشر, عشر أعوام وقتها فقاطعها خالد عبيد أجابته نعم كان الرق تواجد في زيكولا حتى أعوام قليلة ولكنه لم يعد متواجد الآن وأكملت دخلنا إلى زيكولا بالطبع كما حدث لك حين دخلت إلى هنا أصابتنا لعنة زيكولا وأصبحنا مثلهم تعاملنا بوحدات الذكاء والأفقر يذبح لكني كنت أوفر حظا من غيري فقد إشتراني رجل حكيم كان ذو قلب رحيم وكان يدرس الطب والحكمة وأعطاني الكثير من علمه ثم أعطاني حريتي قبل أن يموت وأعطاني ما هو أهم أعطاني كتبه من الطب والحياة وتعلمت منها كثيرا وأصبحت طبيبا طبيبة زيكولا وعاملتهم بطريقتهم وأدويتهم مقابل جزء من ذكائهم. وهنا يمرضون كثيرا وأنا أجني كثيرا فأصبحت من الأدرياء زيكولا وأنا ابنة الأربعة والعشرون فقاطع خالد مجددا مفكرين تخرجي من زيكولا وترجعي لبلدي فابتسمت وأكملت كنت في البداية أنتظر اليوم الذي أعود فيه إلى بلدي ولكن بعد أربعة عشر عاما أصبحت زيكولا حياتي أحببت الحياة هنا قد أذهب أحيانًا إلى بلدي القديمة يوم يفتح باب زيكولا ولكني لا ألبت أن أعود سريعا قبل أن يغلق الباب مجددا فسألها لأنك غنية أجابت ربما يكون هذا السبب ولكن سبب الأكبر هو حبي لقوة زيكولا وأردفت رغم ما بها من مآسي تظل هي الأقوى بين البلدان لا تستطيع أي بلد أخرى اقتراب منها ستعرف مع وجودك هنا ما الذي يعطيها تلك القوة وأعتقد أنك ستحبها مثلما ما أحببتها فصمت خالد قليلا مفكرا في حديثها ثم سألها زيكولا وبلدك اسمها بيجانا إحنا فين من العالم ولكنه لم يلبث أن يسألها سؤاله حتى جاءت فتاة مسرعه إلى آسيد تخبرها بأن هناك مريض في حاجة إليها ولا بد أن تسرع ونظرت إلى خالد إني أريد أن أعرف قصتك أيضا أين أجدك لاحقا فضحك هنا، هنا مسكني بجوار شجرة البحيرة، حسنا، أتمنى أن نكمل حديثنا قريبا، وابتسمت، هنا بجوار البحيرة، وغادرت، وتعجب خالد من حديثها، وحدثت نفسه، يمكن تكون زيكولا مدينة غريبة، لكن واضح أنه عالم غريب بالكامل، زيكولا جزء منه، فين بجانبي هي التالية وإزاي بتعملوا فيها، ثم ابتسمت، كده بقي فيه إلا ظروفي، زي ظروفي، ومين. باسيس ممكن اكون من الاغنياء هنا ممكن اكون زيها ثم افع لا انا مش عايز أبقى اغنى اغنياء انا عايز امشي من بلدي ولكن حرب فين وازاي حرجع بلدي مرة ثانية حتى لو خرجت من زيكولا المهم اني امشي من زيكولا الاول وبعدها افكر ازاي ارجع بلدي ولكن علشان امشي لازم افضل عايش ثم هذا مجددا وقد جفت ملابسه محدثا نفسه لازم على اي شغل اتجه خالد الى شوارع المدينه وعزم على ان يجد عملا يساعده اجره على بقائه حيا في تلك المدينه ولكنه ما ان يذهب الى احد يسال عن عمل حتى يرفض طلبه فيذهب في الاخر فيرفض هو الاخر وظل يبحث ويبحث حتى تعبت قدمه وجلس على جانب احد الشوارع فوجئ بامن من منه ويصافح أين أنت يا صديقي؟ فابتسم اهلا يامين يامين أنا أريد أن أشتغل وحاولت أولئي شغل بس أكمل بس الكل رفض يشغلني، فسألوا أين بحثت عن العمل في المنطقة دي المطاعم والمحلات بيع أنك أخطأت في بحثك ولا يريدون أن يوفروا مكسب كبير وعملك معهم سيفقدون ثم من مكاسبهم فتعرف كل شيء عن حياة الزيكولة مع مرور الأيام ثم تابع ان المدينة مليئة بأماكن العمل هل تريد ان تعمل معي؟ فأجابه نعم فسأل دون ان تعرف ماذا اعمل؟ فاندهش خاله سأله وهو عمل مش مش كويس ولا ايه؟ فأسرع, عم... فأسرع مجيئ لا انه عمل مشرف اننا نعمل بجد عملنا يحتاج الى اقوياء مثلك قد يكون اجره قليل ولكن يكفي لاحتياجنا وفين العمل ذا؟ وانتسم يامن. حسنا تعال معي انطلق انتق... خالد مع يامل وصار الى اطراف المدينة حيث منطقة جبلية حيث كوجئ خالد بعدد هائل من الفتيان والفتيات يعملون كأسراب النمل واندهش من ذلك الكم الهائل وسأل يامن: كل الناس دي بتعمل نعم يا صديقي هناك الاف يعملون في المناطق اخرى ان الصناعة هنا مربحة ثم اشار الى مكان ما. هناك نقطع الأحجار من الجبال، ثم نصنع منها طوبا ممتلئا يصلح لبناء المساكن، كل هؤلاء الناس يعملون ويأخذون أجورهم يوما بيوم، وأنت وأن ستكون بيضا، أجرنا سبع وحداش دكاء باليوم، هل يناسبك؟ ابتسم خالد، ثم ترى يامن، هيا عليك أن تثبت أنك جدير بالعمل، بدأ خالد عمله مع يامن. والآخرون الأخرون يقطعون الصخور والأحجار الآلات اليدوية ربما كان عمل يحتاج إلى قوة بدنية ولكن هذا ما كان يمتلكه خالد تماما وبدأ يعمل يرفع الفأس بيده ويهوي به على الصخور وما إن تحطمت صخرته الأولى حتى نظر إلى يامن لقد بدأنا العمل بالفعل وحدث نفسه ساخن بالكلوريس تجارة علم المخزن وأدوية إلى تقطيع الحجارة تابع عمله والجميع ينظر إليه في إعجاب وخاصة بعدما طلب من يامن أن ينافسه في قطع الحجارة أسرع وتخلص من قميصه وربطه حول خصره وغطى عرق جسده فجعله لامعا مغرزا لعضلاته الجميع يعملون ويامل وخارجي تنافسان ويسرعان والكل ينظر إليهما وإلى ما يبدلانه من جوع وقد أطال حماس الباقين حتى أخذ من الراحه وانسداد الدهجة إلى النظر إلى الناس مجددا وإلى الفتيات اللاتي تعملن بالقوة وتحملن الأحجار إلى العربات وسأل يامر كيف البنات يشتغلن شغل صعب فأجابه لا توجد فتاة بالمدينة لا تعمل إن قانون زيكولا لا يسرع الأطفال فقط ولكن ما أن يتزوج الشاب او الفتاه السابع عشر حتى يبدأوا بالعمل حتى يسبق خاضئين لقانون زيكولا وعلى الشاد أن يعمل من أجل تروته وعلى الفتاة أن تعمل من أجل تروتها ثم أرده هنا لا أحد يعطي غيره من ذكائه دون مقابل. حتى إن تزوج فلن يعطيها زوجها ما ينجي ما ينجيها إما أن تعمل وإما أن تموت أو تجد حل آخر. هو أن تريت رد خالد مندهشك نعم هنا كان الميراث يقسم على الأبناء بالتساوي إبتسم خالد، الميراث في الذكاء، وتوجد ثروات أخرى يا صديقي، حين يموت أحد تنتقل ثروته تلقائيا إلى ورثته هي تابع عمله، إبتسم خالد حسنا، مرت ساعات وخالد يعمل ومعه من حتى بدأ الشمس في المغيب، وتوقف الجميع عن العمل، وظهر الإنهاك على خالد، فضحك يامن، هل تعرف؟ إبتسم أكيد أنا مش متعود على المجهول البدني بطريقة دي، فضح يامن هل تعب ابتسم اكيد انا مش متعود علي المجهول البدني بطريقه دي فضح ستعتاد علينا أن-علينا أن نغادر علينا خالد، وأجرنا على القيامة ما أن نغادر مكان عمل حتى يسيرنا أجرنا دون أن نشعر، طالما عملت سيسيرك أجر، إبتسم خالد بزي كولا، وسأله يامي أين ستذهب؟ هل نج- هل مش جميع بالمساء؟ تذكر خالد أسير، لا أنا هشتري طعام، وبعدين أروح البحيرة- بحيرة مكاني، يامي حسن، دخل الليل، وإتجه خالد كي يحصل على طعام، وما إلى جلسة بأحد المطاعم لأكل حتى وجد الجميع من هنا. لا يأكل سوى الخبز. وأتراجع المطعم السائل ماذا تريد أن تأكل أي ورغنية؟ وتسمى طلبه أن يخبره أسعار الطعام. فرد الرجل. هنا الخبز مقابل وحدة واحدة. والارز مقابل ثلاث وحدات. والدجاج خمس وحدات. واللحم ثمان وحدات. فعلم خالد لماذا يأكل جميع الخبز وطلب الدجاج والخبز وأكل حتى شبع. ثم اتجه مسرعا إلى البحيرة وجلس بجوار الشجرة التي يجلس بجوارها دائما. ظل خالد جالسا بجوار البحيرة وسأل نفسه هل ستأتي أسير كما أخبرت أم تأخر الوقت فلن تأتي وإن لم تأتي كيف سيقابلها مجددا وعمله ينتهي مع إنتهاء النهار ويحدث نفسه لماذا تريد وأن تأتي خالد ويجب أن أخبرها بقصتي وقد تساعدني إنها تبدو أكثر ذكاء وثقافة من الآخرين ثم سأل نفسه ألا يوجد سبب آخر فأجاب بعد صمت لا لا لا ثم ضحك ربما حتى بدأ الآلام جديد الشد من ذلك المجهود الذي بدله وظل في انتظار آسيل حتى مر الوقت وغلبه النعاس دون أن تأتي في الصباح اليوم التالي أسرع خالد إلى عمله جديد ولكنه فوجئ بثلاث أشخاص يعترضون طريقه ويقفونه وأخرج أحدهم سكين ثم سألوا أين, أين نصيبنا من عمله فسأله خالد في غرابه نصيبكم بدأ أحدهم: نعم لنا منك وحدثان ذكاء كل يوم، ألتقبل أم لا؟ فقال غاضبا، المقابل: إيه، إنما نحميك، لا لا، أقبل. فقام أحدهم بلكلمة ثم أنه عليه ضربا، حتى أخذ أيام الذي كان يمر بالقرب منهم، لما لماذا تضربونه رد أحدهم، إنه لا يريد أن يدفع لنا نصيبنا. فقال يامن وهو يحاول أن يخلص خالد من أيديهم: سيدفع، سيدفع. ثم نظر إلى خالد وسال الدماء من شفتيه. تدفع لهم وحدتان فنظر إليهم خالد حسن أخبر ترد حتى ثم انصرفوا نظر خالد إلى يامل مين من دون أنهم لا يعملون ويجبرون أن ندفع لهم ولا يتعرضون لنا بالأداء بطاقية يعني وعايزين عتاوة أخي إننا نحيا فيزيكولا هكذا وقد تعودنا على ذلك خالد منفعله تدفع من ذكائك مقابل حمايتي وفين الشرطة التيامن إنهم ليسوا مدنيين وقانون زكورة لا يعاقبهم إنهم يريدون أن يبقوا أحياء وهذا لا يتعارض مع قوانيننا عليك أن تدفع وحدة كل يوم وأن ترد بذلك فصاحي إزاي أكون باخد سبع وحدات في اليوم وأدفع وحدة مقابل حمايتي وأكل ميني ويجب لي إيه عليك أن تبذل جهدا أكبر وتوفر أكبر قدر من أجرك ربما يساعدك مخزونك الكثير قبل أن تأتي إلى هنا والذي قد يصل إلى آلاف وحدة، ولكن نصيحتي إليك إياك أن تقترب مجددا من مخزونك من الذكاء، إنه كفيل بأن يعيدك من فقط، فهمس خالد أتمنى في يا من حسن هيا إلى العمل، ما رأيك في المنافسة كبيرة اليوم؟ مرة تشي الأيام وخار يعمل مع من في صناعة الطوب من الأحجار، ويمر يوم يوم, يوم بعد يوم وخار ينهض من نومه ويتجه إلى عمله. ويدفع وحدتان مقابل حماية ثم يذهبوا إلى أمله فيحطم الصقور بكأسه وأصبحت شعره ناعم طويل بعد الشيء كما غطاه لحيته الناعمة وشاربه وجهه كالفرش على طالاته وأصبح كثيرا من أهل المدينة يلقبونه بالغريب القوي يسير في الشوارع المدينة ويضحك مع هذا ودال ثم يأكل الدجاج والخدس كعادته ويعود إلى البحيرة مراشقه